Anunc de ultimor al lui Dacian Ciolo Subliniere, fostul premier a făcut public totul, ce se întâmplă cu partidul său. Fostul premier, Dacian Ciolo Subliniere, face un anunc de ultimor. Ciolo Subliniere s-a decis să fac public totul. Este singur, a strâns în jurul său, subliniere ti colegi din guvernul său. Ciolo, subliniere a anuncat noul partid. Acesta se va numi mii Subliniere care a România împreună. Actele de înfiind care s-au depus la Tribunalul Bucure subliniere T, iar printre membrii fondatori se numre Dragos subliniere Puzlaru, Vlad Voiculescu, Anca Dragu, Valeriu Nicolai subliniere Liviu Iolu. După un an de zile am decis ce e nevoie de mai mult decât de o mie subliniere care civic, ci subliniere de o asumare politică. cea mai mare asociecie cea a valorilor Oamenii nu mai au repere sub liniere, ei nu mai au încredere Terei în momente de divizare Din punctul nostru de vedere, acest proiect politic nu doar ce trebuie să aibă la bază nii subliniere de valori pe care se construim soluții. Obiectivul nostru este ca până la momentul efectiv al lansării se aduc sublinierei soluțiile pe care le propunem pe teme mari, a spus Dacian Ciolo subliniere, conform adevărul aerop. Postul ministru al SNT, Vlad Voiculescu, a dezvăluit scopul noului partid, anuncând ce acesta ar putea să fie mesajul: Rămâneți în car, putem să construim împreună. Eu nu mi-am propus niciodată să fiu politician, dar mă gândeam ce ar trebui undeva pe la 40 de ani să fiu în serviciul public. Motivul principal pentru a crefa pasul sta e un soi de enervare. Cred ce principalul nostru obiectiv este să spunem: Rămâneți în car, putem să construim împreună, punct. Cred ce fiecare generație are misiunea ei, iar asta este misiunea pe care o are generația noastră. Mesajul principal este, astăzi, veni și alturi de noi, pentru ce numai împreună putem reu subliniere, a spus Voiculescu.